На локації «Логіка» працюють троє дітей. Завдання для них пояснює вчителька-логопадка Наталія Вишневська. «Будемо шукати слова. Наші слова заблукали. Слова складаються з трьох букв і мають мальонічу». Виконує завдання Володимир Луців. Хлопчик каже – склав три слова. «М'яч, о, ца і гук. Ще один учасник альтернативної олімпіади – Олександр Бекчанов. – Ти склав багато слів? – Так, п'ять. – П'ять слів, молодець. А які слова ти складав? – Си, туб, шук, пес, кіт. – Молодець. А це локація зимова. Тут теж працюють троє учнів. Дітям допомагає тифлопедагогиня Орислава Федінчук. – Розгадують кросфорди і репси. Завдання онкологічного характеру. Також у них буде практичне завдання. До них прилетить Ангелик, який є помічником Миколая. Потрібно буде доклеїти їм крильця, тому що Ангелики їх загубили по дорозі. На локації чудасія діти працюють з фарбами. Їхнє завдання доповнити картину. Тут малює Яна Пастух, Калина Яленка, лізніколи. Володимир. Сині вже, білі фіолетові. А це інша група дітей. Свій малюнок завершує Даниїл Коляса. Малюєш сніг і ринку. Якими кольорами малюєш? Якими хочеш? Червоним і білим. В психологиня центру Галина Гарматій каже, малювання розвиває в дітей уяву, а також дрібну моторику. Фарба завжди є спонуканням до того, що дитина може відтворити свій внутрішній світ, те, що їй подобається чи не подобається. А саме кольори я підібрала такі для того, щоб піднімати настрій, щоб навіювало зимову якусь казку, перечуття свята в дітей. Альтернативну олімпіаду в Тернополі проводять п'ятий рік поспіль, каже директорка ресурсно-інклюзивного центру номер один Тетяна Бабічук. Такі дітки вони потребують або тимчасової, або довгострокової, додаткової підтримки. Саме власне, таку підтримку вони отримують в закладі освіти, і вони можуть так само змагатися на рівні зі своїми, так, в межах своїх однолітків, в межах своїх індивідуальних особливостей. Так, вони також можуть приймати участь в таких олімпіадах. Тому ми хочемо привернути суспільство, що інклюзія – це не просто клас закритий в якомусь закладі освіти, так, це включення в суспільство». Окрім ресурсно-інклюзивного центру, до проведення олімпіади щорічно долучається лабораторія обдарованої дитини, яка діє при Тернопільському методичному центрі науково-освітніх інновацій, каже консультант центру Володимир Сеньків. Він розповів, переможців не визначатимуть, нагороди отримають усі. «Усі отримують дипломи, такі дипломи учасника цієї олімпіади, а також отримують сертифікат, на суму тисячу гривень, який фінансується з програми освіта, міської програми. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.